Smo na mineralno, kar smo opazili dim. Le kaj se tukaj dogaja? Trijezerulačni ljudje si nekaj pečejo na palici. Kaj je to, plavuti dinozaura? Ne, to so kruhaste siraste palčke pečene na odprtem ognju. Vas zanima, kako se jih pripravi? Še preden si zamažemo roke, pokričimo v kader iz umitelja. našli na idejo za ta recept? Ko sem enih knjig prebral. Pa pa sem prišel do filozofije in takrat mi je uspelo. zanimiva zgodba. Ampak, kako se pa to pripravi? Čebulo olupimo ter nasekljamo. V ponvico dodamo olje. Čabula. Čabula. In na njemu popražimo čebuljico. Pražimo okoli 20 minut, da se lepo karamelizira. V skledo dodamo moko, na sredini naredimo jamico, ter notri nadrobimo polovico kocke kvasa. Dodamo še 2 dl vode, pustimo, da se aktivira okoli 15 minut, medtem pa lahko, ne vem, naprimer opazujemo fižov, kako raste. Zaigramo kakšno pesmico na okulele, ali pa ležimo na tlehi in razmišljamo o življenju. Ko je dobro aktiviran, v skledo dodamo našo praženo čebulo, preostalo vodo, solimo ter naribamo sirček. Mm. Se skupaj tudi začinimo, jaz sem uporabila tele začimbe, ti pa seveda lahko uporabite svoje najljubše. Jaz sem izbrala tale ser, ki je res, res, res najboljši ser, ki ga imajo v Lidlo. Če pa želite vegansko verzijo teh palčk serasti, pa lahko izberete tudi veganski serče. Testo dobro pregnetemo, vzelo nam bo okoli 8 minut. Na to ga damo v pomokano posodo, ter ga pokrijemo. Zdaj moramo pa ogen zakorti. Klemen, boš ti? Ko je naše testo že shajalo? Kar Clearly, yeah. in vam nekdo pripravl tako vrhunsko kot je Hvala <laughs> Potem navijemo testo na palico in ga lepo pečemo, kot je že pač potrebno, tako da bo lepo zapečen. In uživamo, in se družimo in kakšno, o, kakšno zapela? Asistent, pesmarico. 1, 2, 1, Res je sanjski stan, od fantov najbolj spoštovan. Ni primerno, mera se že poročali. Skupaj bom pa za eno galaksijo bolj, če boste servirali te palčke z omakicami. Jaz sem tukaj salso, kreno na mes, pinđur in pa eno majonezo, nova sem kupila. Vsekakor pa ogen zakurte na zato primernih koriščih. Hvala, da ste gledali. Tole eh, oddajo domačno sklaro. Veselo bom, če boste palčke pripravili doma. Napište v komentar, če imate kakšno vprašanje in se vidimo hvala. Čau! Zabila sem vam povedati, da lahko palčke spečete tudi v pečici, če nimate ognja, prej jih lepo oblikujte in potem pečte na 200 stopinjah okrog 20 minut.